Είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε το τι έχουμε πετύχει το, το πρώτο εξάμενο, αλλά κυρίως τον προγραμματισμό σας για τον επόμενο χρόνο. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά σε ένα χώρο, ο διακρίνεται για παθογένειες και τις λειτουργίες δεκαετιών, που δοκιμάστηκε έντονα στα χρόνια της κρίσης και που στάθηκε όρθιος σε μεγάλο βαθμό λόγω της αυταπάρνησης και του επαγγελματισμού των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μας στόχους να εξασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες μια λειτουργική δημόσια υγεία. Αυτό βέβαια σημαίνει την υλοποίηση του σχεδίου μας τόσο στο σκέλος των υπηρεσιών υγείας, όσο βέβαια και στο σκέλος της δημόσιας υγείας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ειδικά στο δεύτερο σκέλος, αυτό υγεία. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη πετύχει μία σημαντική νίκη και αυτή δεν είναι άλλη από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Ένας νόμος ο οποίος δεν θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή εάν δεν τύχανε τις στήριξη της μεγάλης ψωψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικά ω προς τα καταστήματα εστίασης. Πιστεύω ότι έχουμε πετύχει τη σχεδόν απόλυτη εφαρμογή του νόμου. Και αυτό είναι μια επιτυχία που πιστώνεται όχι μόνο στο, στο Υπουργείο Υγεία, αλλά συνολικά είναι μια ένδειξη τη οριμότητα τη ελληνική κοινωνία. Και βέβαια χαίρομαι ε, ιδιαίτερα διότι ε, πολύ σύντομα θα έχει ψηφιστεί ε, και το νομοσχέδιο μα για τη δημόσια υγεία, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικέ ε, δράσει για το πώ μπορούμε να προάγουμε συνολικά την υγεία του πληθυσμού στην, ε, στη χώρα μα, έτσι ώστε όλο ένα και λιγότεροι πολίτε να χρειάζεται να προσφεύγουν. Στι υπηρεσίε υγείας, είτε αυτές είναι πρωτοβάθμιες, είτε αυτές είναι δευτεροβάθμιε. Οπότε και πάλι καλώς ήρθατε και, Υπουργέ μου, αναμένω με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίασή σας.